У категорії «Трамплін 3 метри» перше місце посіла учасниця чемпіонату із Запорізької області Поліна Волошина. Каже, виступила не дуже вдало, але сподівається показати себе на іншій висоті. «Трамплін 3 ну, там, виходить, йде 5 прыжків в проєдна програма. Трамплін – 3 метри. Там йде 5 стрибків у довільній програмі. Наприклад, можна стрибати 2,5 під себе, 3,5 вперед. Я стрибаю метр. Сьогодні буду стрибати синхрон і в останній день мікс. Другою категорією трамплін – три метри стала запорізька спортсменка Софія Шенкаренко. Тренуватися почала з п'яти років. Найкраще вдається стрибок з 10 метрів, розповідає дівчина. «Немає таких стартів, які не дуже важні. Всі старти важливі. «Немає таких стартів не дуже важливих. Вони важливі усі. Синхрон ми виконуємо добре. В ньому не сумніваюсь. Вишку 10 метрів я давно не стрибала, ну тут не знаю ще як буде, але Сподіваюсь, що добре. Ще стрибаю мікс із 10 метрів, із трампліну – 3 метри. Я вважаю, в мене все вийде». За словами заслуженої тренерки України зі стрибків у воду Тетяни Турової, у чемпіонаті беруть участь спортсмени до 20 років. Змагання кваліфікаційні можна виконати норматив на майстра спорту. «Будуть прыгати трамплін один метр, трамплін три метри. Будуть стрибати трамплін один метр та трамплін три метри і чоловіки, і жінки. Вишка – 10 метрів. Будуть синхронні стрибки, коли стрибають у двох або дві дівчини, або два хлопці. Ще є мікс, коли стрибають і хлопець, і дівчина. Такі змагання будуть із трампліну три метри і з вишки 10 метрів. «Ми сподіваємося, е, що ці змагання Дадуть перші результати відбору і виявлення спортсменів, наших спортсменів на національну молодіжну зборну країни для виступу у чемпіонату Європи молодіжному 2022 року. Різні старти, різні змагання, критерії яких буде відбір головного тренера і буде просматриватися усі змагання, у яких буде приймати молодь України». Олег Вишиванов додав, чемпіонат України зі стрибків у воду триватиме п'ять днів. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.